Pemakaian ihram bagi lelaki dan perempuan ada sedikit berbeza. Bagi orang perempuan, pemakaian ihram mereka adalah disunatkan pakaian berwarna putih dan menutup keseluruhan aurat dan tidak ada masalah jika ia berjahit. Adapun bagi orang lelaki, disunatkan pakaian berwarna putih dan pakaian itu mestilah pakaian yang tidak boleh berjahit dan juga tidak bersarung yang menutup keseluruhan kakinya.